Kan vanligt förekommande arter faktiskt dö ut? Ja, så är det faktiskt. För arter som är eller nyligen varit väldigt talrika, som till exempel kråka eller igelkott, så kan det vara svårt att ta till sig att de skulle kunna försvinna från landet. Men både teoretiska modeller och faktiska exempel visar att det kan hända. Till exempel vandringsstuvan, som en gång var världens talrikaste fågel, började minska och dog ut på ett par decennier. Mm. Och sen är det också så att även om populationerna minskar kraftigt så är det ofta sällan att de dör ut. Men det faktum att de minskar så mycket som de gör kan få stora ekologiska konsekvenser. Eh, till exempel eh, minskningar av eh, torsk och eh, skogsalm.